مبروك يا تركي ونجم السعدبان بان. استديو <تصفيق> السعادة في حياتك مديدة. والشيلات والشيلات. مقابلة عزوتك في وسط ميدان. دواسرٍ عقل خصوم العنيده. دواسرٍ عقل خصوم العنيده. Okay! طويلة وابدا